وذهب فيها الى رجل يعالج. المرض معها مرض في قلبة يعني كظيظه او نحوه. واخيرا هذا المعالج وضع بيضه على قلبه من الظاهر. ثم وضعها في وقر هذا المرض زي الدخان. واخيرا اعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتب فيها أشياء اللي هذا مهار هذا مهار يدي. يدي فيه اشياء لا تعرف. وقال تعال هذا هذا مخالف نبوك اليوم يمنع ويعاقب هذا يخرب لا يجوز الوصول اليه ولا يجوز سؤال هذا من العرافين والكهنه واشباههم لا يسال ولا يعمل في قوله بل يجب يعاقب اذا عرف على ولكن هم يعاقبوا اذا عرفوه ويمنعوه من هذا الامر السيء انما يطلب الدواء من يعني العارف بالدواء الماموني العارف يعني الدواء المعروف والمؤمنين لا يخربون ولا يقوم تمائم وتعالي تعلق على الانسان ولا يعملون من خرافات لا لكن الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع يقطع يقطع ولو هذا من الشيطان تعلم ان هذا يضرها ولا ينبعها ولا هذا من الشيطان ثم يزال خبر هذا هو الذي ينبعها ان يزال عنها فان بقائه طاعه للشيطان وإزاله طاعه للرحمن تعلم ان هذا ينبعها زوال ويضرها بقائه ولكن الشيطان زين للناس بالباطل